السلام عليكم الاخوان الاخوات نتمنى تكونوا بخير على افضل حال مرحبا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله اليوم الموضوع ديالنا غادي نتكلموا على اسباب ثبات الوزن ديالنا اللي واخا كنديروا الحميه ولا كنترينيو الوزن تيفا ثابت ينزل يلا نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه هناك العديد من الافراد الذين يعانون ثبات الوزن وعدم القدرة على فقدانه، وذلك ترجع للعديد من الأسباب اليوم إن شاء الله على الأسباب ثبات الوزن وعدم النزول ديالو من خلال هذا الفيديو إن شاء الله تكافح العديد من الأشخاص أو الأفراد في السيطرة على الاوزان ديالهم في أغلب الأحيان وذلك لأن السمنة تعدني المشاكل الصحية الشائعة بين أفراد المجتمع ولكن هناك بعض الطرق المستخدمة التي تساهم بشكل كبير في معرفه اذا كان الفرد يعاني من مشاكل في الوزن ام ان الوزن ديالو هو طبيعي وصحي ومن اهم الطرق اللي تنستخدموا هي لمعرفه الوزن الطبيعي هي اول حاجه مؤشرات كتله الجسم البي او قياس الخصر وهو نسبه الخصر الى الورك وغيرها من الطرق الاخرى ولكن ما اسباب ثبات الوزن والعدم النزول ديالو الأسباب بتاع الوزن والعدم عدم نزول جاله تعاني من الشخص من عدم الخضرة على فقدان الوزن على الرغبة من اتباع بعض أنواع الأنظمة الغذائية السليمة أي أنه يعانون من تابات الوزن فقام بعض العلماء بتصيرها على أساس أن الفرد عند اتباع نظام معين من الغداء قد يتناول ويكسب سعرات حرارية أكثر مما يعتقد لذلك ينصح بعدم اتباع أي نوع من أنواع الحمية الغذائية، وعوضا عن ذلك الانتباه إلى طبيعة العادات اليومية الخاصة بهم التي قد تسبب في زيادة وزنهم، إذ أن بعض أنواع الحمية الغذائية قد تؤدي إلى إصابة الفرد بهوس الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام لاعتقاده أن الوجبات الغذائية لا تعمل أو لا تكفي. ومن أهم العادات اليومية التي يقوم بها الفرد وتتسبب في الوزن ديالو وعدم القدرة على فقدانه تناول الطعام أثناء الطهي وبدء اليوم بشرب كوب من القهوة مليء بالسكر أو السعرات الحرارية ومن أبرز أسباب ثبات الوزن وعدم النزول ديالو هو عدم ملاحظة خسارة الوزن يعني الإنسان متينتابش الوزن ديالو والامر الأكثر شيوعاً ان الميزان قد لا يحدد لك ان كان الوزن الذي خسرته دهنيات ام عضلات إذ انه من الممكن ان يكسب الجسم الفرد العضلات مكان الدهنيات اي انه تفقد الدهنيات وفي بلاس الدهنيات تكتسب العضلات وهذه هي الحاجة اللي مزيانة وزوينا بزاف يعني تنحيي الدهنيات وتكسب العضلات ويعد الأمر جيداً لأن الجسم بحاجة, بحاجة إلى خسارة الوزن، عفواً خسارة الدهون وليس فقط خسارة الوزن. وفي هذه الحالة لا يكون الفرد يعني منتبت الوزن لأكثر من أسبوع أو أسبوعين إذ عندها لا داعي بالشار للخلق هي ذلك كما قلنا قبل قليل وعدم اتباع الفرد لما يتناوله من طعام يعني ما تتبش الحمية من يعد الوعي مساله هامه في هذا الموضوع جدا في حاله الرضى في خاصه في فقدان وخساره الوزن لانه هناك العديد من الافراد قد لا يكون لديهم اي فكره عن مخضر الطعام الذي يتناوله في العاده يعني ياكل وما السعرات الحراريه ديالو وقد العديد من الدراسات اهميه تتبع النظام الغذائي الذي اتبعه الفرد وذلك لان الفرد الذي يعني الانسان اللي تبكى الصورات الحرارية و تخيض و تصور على كشي اللي كلا و نهار هادك تيساعد باش يفقد في الوزن ماشي بحلوة الانسان اللي يتياكل و ما عارفش تي عند نظره صوام التابع نظام غذائي ولكن في نفس الوقت يتياكل و ما عارفش انه ما الصورات الحرارية لشي الخاصة يأكل و ما تحسبوه مش باش يسبب ليه في زيادة الوزن اعود النقصان نقصان دياله. المشكل الاخر ثالثا اللي هو عدم استهلاك كميه كافيه من البروتين وهذا هو اكبر مشكل يعني بعض الاخوان يعني هنا تيدير الحميه تنسى انه البروتين هو اهم حاجه عنده هو اللي يعطيه الطاقه هو اللي يساعده في خساره الوزن كذلك واهميته في التقليل من رغبه تناول الطعام او تناول الوجبات الخفيفه لان يعني البروتين كيعطيك تحتك واحد الأهمية في التقليل من الرغبة تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة إذا يعد عدم تناول البروتين بشكل كافي من أسباب تابعة الوزن وعدم نزوله الاعتماد على ممارسة الرياضة دون اتباع نظام غذائي وهذا سبب كبير <تصفيق> بعد الإخوان هنا تريد ممارسة الرياضة وانه ما تتبعش نظام غذائي وهذا السبب غادي غضر كايزيد ليه في الوزن ماشي يبقى في الوزن ديالو لان فاش ت تمارس الرياضه تولي تحتاج الطاقة طاقه يعني ديك الطاقه اللي تجيبها خصك تجيبها من الطعام يعني تولي عوض داكشي اللي كنت ياكل ما كانش ترين تولي تضبلو. لانه ما متبعش واحد النظام غذائي اللي خاصو يمشي عليه يعني خاصني كما تنجيل ما في الرياضة تنحرق واحد السعرات الحراريه خاصني نعاون بواحد النظام الغذائي اللي نتنقلل فيه السعرات الحراريه واش يلا نتوافق بالنظام الغذائي ومراسة الرياضه يمكنش ندير الرياضه بوحدها وبغيت الوزن والنظام الغذائي خليته كيما هو ولا نقدر مع الرياضه نقدر نزيد على النظام الغذائي يعني ناكل اكثر من داكشي اللي كنت وليت ناكل وهذا السبب الشيء تيخليك تزيد اكثر في الوزن السبب الاخر اللي هو العصائر هنا هذ الاخوان تيشرب العصائر بزاف وتكثر فيهم السكريات وهذا وهذا خطا كبير يعني عند يعني راسو تشرب البروتينات اللي بي... اللي الطاقه يعني منها البنان تفاح الليمون يعني باناشي اي حاجه تيشربها العصائر وتكثر فيها السكر وهذا خطا كبير يعني انت تتقلب الطاقه باستخدام العصائر انت وليتي تزيد السكر يعني انت تزيد في الوزن تصوب حاجة وتتخرج على حاجة يعني هنا خاصني من ديش يعني قرب نشرب العصائر منهم. وما شربش من كترش منهم ومن معهم مع ملاقين في السكر نهائي يعني لان يعني من ممنوع السكر يعني خاصني السكر نحبسه هذا كانوا بعض النصائح نتمنى وتكونوا استجدتون منهم ان شاء الله ان شاء الله مع فيديو جديد ومع نصائح جديده ودمتم بخير